اذا بتفوتي هلا على السوبر ماركت بيقولوا بي عرفوكي محامي او عرفوكي نائب شو شو هالفوضى يا نائب شو شو القصه بس عدلنا قضيه انه يستحسن ان يحيط المحامي النقيب علما حطينا انه يجب ان يحيط ان ياخذ اذن هلا بالكليب ما بشوف الا بيطلعوا محامين قدام وعم بيطلعوا بندوات وعم بيجاوبوا على سؤالات مواطنين وعم بيعملوا كل كل دقيقه بتلاقي حدا عم بيطلع ما حجج ما في أسباب موجبة الحجة اللي عم يعطوها هي الفوضى إجمالا كلمة فوضى استعملت عدة مرات بالفترة الأخيرة وإجمالا كانت دايما تستعمل لما يتخذ قرار بمحاسبة أحد المصارف الدعوة هي فعلاً لإنقاذ النقابة وإنقاذ دور النقابة يلي انعملت للدفاع لضمان الدفاع المجتمع عن نفسه وتمكينه من هالشيء يلي عم بصير القرار اللي بتاخده هو مخالف تماماً لسبب وجود النقابة Ja, <laughs> fuck!